هل سمعت عن نبي كلمه الله وآتاه الله تعالى معجزات عظيمة قصتنا اليوم هي حكاية النبي موسى في الجزء الثاني كيف مكنه الله تعالى من هزيمة الصحراء وكيف هزم فرعون تابعونا ولكن أولا لا تنسوا الاشتراك بقناتكم حكاية تاريخ والإعجاب بالفيديو فتابعونا السلام عليكم كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عندما خرج نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام من أرض مصر بعد قتله للغلام المصري خطأ ورأينا كيف فر هاربا إلى أرض مدين وكيف قد الأجل وتزوج إحدى ابنتي الرجل الصالح شعيب لمتابعة سلسلة قصص الأنبياء انظر إلى الرابط في صندوق الوصف بعدما تم نبي الله موسى عليه السلام الأجل وقضى عشر سنين أراد الرجوع إلى أرض مصر وفي ليلة من الليالي الباردة خرج موسى عليه السلام بأهله من أرض مدين متوجها إلى أرض مصر وفي الطريق على حدود مصر في أرض سيناء الغارية عند جبل الطور رأى نارا مشتعلة فقال لأهله أمكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى كما ذكر الله تعالى في القرآن وعندما توجه إلى تلك البقعة آنس النار الهائلة التي كانت موقدة في الشجرة المباركة فسمع صوتا شجي من الله العلي جل وعلا لا نشبه صوت الله العلي جل وعلا كصوت مخلوق فسمع صوتا يملأ الأركان فأحدث ذلك زلزالا في نفس موسى إنه الله رب العالمين الذي تجلت قدرته فوق كل شيء ارتجت الأرض من خشية الله من تحت قدمي نبي الله موسى اختار الله عز وجل نبيه موسى أن يكلفه بالرسالة وقال الله تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك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 تلقى موسى عليه السلام رسالته من تلك الأرض المباركة ولكن موسى عليه السلام كان في نفسه رهبة من ذلك الموقف فيا له من شرف عظيم ويا له من أمر كبير أن يخاطب الله عز وجل بشري من لحم ودم أي شرف هذا أي شرف هذا ناله ذلك النبي واراد الله تعالى ان يهدئ من روع موسى عليه السلام فقال له وما تلك بيمينك يا موسى قال نبي الله موسى هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى فقال الله القها يا موسى فلما ألقاها نبي الله موسى عليه السلام تحولت إلى ثعبان عظيم فأوجث في نفس موسى خيفة شديدة فقال الله لنبيه موسى خذها ولا تخف سنعيدها ثيرتها الأولى لأن موسى عليه السلام لم رأى تلك الحية خاف وولى مدبرا ولم يعقب فأراد الله تعالى أن يطمئن نبيه موسى فقال خذها ولا تخف سنعيدها ثيرتها الأولى وعندما مد نبي الله موسى يده إلى تلك الحية تحولت إلى سيرتها الأولى عصا. فسبحان الله ثم أمر الله عز وجل نبيه موسى أن يضم يده إلى جناحه وإخراجها مرة أخرى ولما فعل ذلك نبي الله موسى خرجت يداه بيضاء وكانت العفا ومعجسة اليد البيضاء أيتي لبداية تكليف عظيم من الله عز وجل إلى نبيه وعبده موسى لدعوة فرعون لإقناعه لعبادة الله وأمر الله تعالى نبيه موسى أن يتوجه لدعوة فرعون قال ولكن موسى خاطب ربه، وقال إن فرعون بينه وبين موسى سأرا قديم، فيخاف أن يفتري عليه فرعون أو أن يضغى، فطمأنه الله عز وجل بأنه معه يسمع ويرى، فقال نبي الله موسى لله عز وجل إن هارون عليه السلام هو أفصح مني لسان، وطلب من الله تعالى أن يكلف نبيه هارون أن يكون عونا لموسى واستجاب الله تعالى لتوسل نبيه موسى إليه فاستجاب رب العالمين لذلك الأمر أمر الله تعالى بذهاب موسى ومشاركة أخاه هارون في تلك الرحلة الشاقة حتى يعين هارون موسى على الدعوة إلى الله فقال موسى، رب اشرح لي صدري، ويصر لي أمري، واحلل العقدة من لساني، يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي، أجدد به أزري، وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا، ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا، فاستجاب الله تعالى له، ولما ذهب نبي الله موسى وأخاه هارون إلى قصر فرعون يخبراه بأنهم رسولين من عند الله فتكبر فرعون وعتى وأراد أن يذكر سيدنا موسى عليه السلام بأنه هو من رباه وبما فعله موسى عليه السلام بقتل الرجل المصري وكان جواب موسى فعلتها إذن وأنا من الضالين أي قبل ان يهديني الله وكان القتل لم يكن عمدا او عن قصد ثم قال لفرعون لقد فررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ثم قال موسى عليه السلام لفرعون مستنكرا استعباده لبني اسرائيل قال اتلك نعمه تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل ثم قال إني رسول من رب العالمين فاستنكر فرعون هذا القول وضجر منه فقال له نبي الله موسى أولو جئتك بشيء مبين فقال فرعون ائت به إن كنت من الصادقين ثم قال فرعون وما رب العالمين فقال موسى ربكم ورب آباء إكم الأولين فقال لفرعون لمن حوله ألا تستمعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ولكن موسى لم يكتفي بذلك وقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ولكن ما تملك فرعون إلا الجحود فقد كان جاحدا مستنكرا لأمر الله وزعم لقومه أنه الإله الأعظم ولا يوجد رب سوى حاشا لله وهدد فرعون نبي الله موسى بالسجن إن اتخذ موسى إلها غيره وإن لم يكف عن هذا الإدعاء كما يقول فقال له موسى أولو جئتك بشيء مبين؟ فقال له فرعون ائت به إن كنت من الصادقين فلما ألقى نبي الله موسى عصاه تحولت إلى ثعبان مبين ونزع يده فإذ هي بيضاء للناظرين ولكن ما زاد فرعون إلا تجبر وقال إن هذا إلا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ فقال الجالسون معه: اجمع السحرة من كل ارض مصر ليكشفون كذب هذا الساحر. قابل فرعون ما اتاه نبي الله موسى بالايات والمعجزات الا بالتكذيب ورميه بهتانا وزورا بالساحر، ثم قال لموسى: لنؤتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت. فقال نبي الله موسى موحدكم يوم الزينة وكان ذلك اليوم هو عيدا لأهل مصر وقيل أنه عيد الربيع الذي كان يتفاخر به فرعون بملكه أمام شعب مصر وعندما أتى ذلك اليوم اجتمع الناس ليشاهدوا هذا النبأ العظيم فلما تقابل موسى مع السحرة قال ويلكم لا تفتروا على الله فيصحتكم بعذابه وقد خاب من افترى ولكن السحره قد اجمعوا على ان موسى وهارون عليهم السلام ساحرين يريدان ان يسيطروا على عقول الناس بسحرهم وكانت تلك الطريقه يفعلها السحره وهي سحر عيون الناس وكان هؤلاء السحره من امهر اهل مصر في السحر والخداع فقالوا لنبي الله موسى أتلقي أو نكون أول من يلقي فقال نبي الله موسى لهم بل ألقوا فلما ألقوا السحرة ما كانوا يحملون من حبال وعصي سحروا أعين الناس فخيل لهم من سحر هؤلاء السحره أن العصي والحبال تسعى فخاف نبي الله موسى فقال الله تعالى لنبيه موسى لا تخف انك انت الاعلى وامر الله تعالى موسى ان يلقي عصاه تحولت الى ثعبان مبين فاكل الحبال والعصي التي خيلت للناس انها ثعابين فلما راى السحره ذلك وقعوا ساجدين وقالوا اهامنا برب العالمين رب موسى وهارون لانهم اعلم الناس بان ما جاء به موسى ليس سحرا وانما هي معجزه فخروا سجدا لله وامنوا به فقال لهم فرعون اامنتم به قبل ان اذن لكم واتهم السحره ان موسى هو الذي علمهم السحر وان هذا مكرا مكروه في المدينه وقال لهم لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم أنكم في جذوع النخل أجمعين فقالوا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا فقد علموا أن هذا ليس سحرا وإنما أرادوا من الله التوبة وندموا على ما فعلوا فقد آمنوا بالله ليغفر لهم الخطايا والسحر الذي كانوا يفعلون سبحان الله أناسا سحرا في أول النهار كانوا كفار سحرة مخادعين وفي آخره شهداء مؤمنين بالله لم يسجدوا لله إلا سجده ولكن كانت هي الخواتيم إلى هنا انتهت الحلقة وفي الفيديو القادم إن شاء الله سنسرد لكم كيف أنجى الله تعالى بني إسرائيل ونبيه موسى وكيف شق البحر وأغرق فرعون ولكن لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو حتى يصلكم منا كل جديد إن شاء الله شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة